Для пунктів незламності в селищній раді подбали до блекаутів, розповідає заступник селищного голови Володимир Позарецький. За його словами, наразі в Летичію працює чотири пункти, ще три готують відкрити. На кожен пункт ми забезпечуємо альтернативне джерела енергії, тобто генератори. Під кожен генератор ми забезпечуємо на як мінімум на 4-5 днів роботи паливно-мастильними матеріалами. На облаштування пунктів незламності з бюджету громади взяли 50 тисяч гривень. Із його слів, пункти незглавності потрібні, бо електрики немає. Часто. Дуже часто, графіків не дотримується. Буває графік так, 6 на 2, плюс аварійне відключення. От вчора, вчорашній день, 12 годин, не було світла, в селах не було 24 години. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. новини на Суспільному, Хмельниччина.